A part del discurs narratiu o imatge o iconogràfic de, de Boix, que veiem? Històricament teníem el Boix, que sabem que fa unes fotografies abans de la Guerra Civil, col·labora amb la revista Juliol, sabem del Boix que està França exiliat no? i que hi ha fotografies bàsicament doncs, de la, amb els seus amics eh, per, per, per França o per París, i després sabem el gruix de Bosch és el Mauthausen, no? quan treballa el servei fotogràfic de la CCS i amb ell, amb col·laboració amb altres pressos, se les enginyen per treure part dels fons fora del camp i que això després serveixi per als judicis d'enginyer i, i de xau.